يا ساكن القلب لحالك تقل غيرك إن الناس ما هم بحييني تقل غيرك إن الناس ما هم بحييني تفرقت لك يا ساكن القلب I can